Slovo, které mám dnes ráno, je zakončením novoroční série. Prakticky od druhé lednové neděle zvažuji jedno téma. Čas vítězů. Zaměřil jsem se na téma vítězství a toho, jak být vítězem. Když mluvíme o vítězství, stojí za to odpovědět si na otázku. A dnes se pokusím odpovědět na tyto otázky, spojím to a zhrnu celé mé poselství. Tak jak jsem řekl, je to ta příslovečná tečka nad i v těchto třech setkáních věnovaných tomuto tématu. Nejprve si musíme odpovědět na otázku, co je vítězství, o kterém tady dnes mluvíme. S čemu musíme čelit, abychom byli vítězi? Jak bojovat v boji? Protože boj vždy spojujeme s vítězstvím nebo prohrou. Tak jaký boj bojujeme? Co je to za boj? Slovník polského jazyka popisuje definici slova vítězství takto. Dobytí, být úspěšný, úspěch v boji nebo soutěži, překonávání něčeho, určuje také výhodu nad soupeřem, boj s nepřítelem. To jsou pojmy vyplývající ze slovníků, který používá termín vítězství, vítěz, vítězit. Ale jak? Kogo Koho máme porazit? Kogo mám s kým mám bojovat? Je, to, povědět, je důležité hned na začátku říct, že věděli, musíme vědět, s kým bojujeme. Nikdy, Nikdy bychom neměli bojovat mezi sebou. Nikdy. Nikdy. Biblia mluví nám, že Bůh tak Bible nám říká, že Bůh tak miloval svět, miloval lidi, natolik, že dal svého jediného syna jako oběť za hřích, abychom mohli zakusit spasení. Nehleděl na druh lidského hříchu, ale všechny naše slabosti, klopitnutí, hrozné hříchy, Pán Ježíš vzal na sebe. A Bible říká, že se stal původcem věčného života pro všechny, kdo ho přijmou jako svého pána a spasitele. Udělal to z lásky, protože miloval. Protože tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby každý, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Víte co? Bůh říká, že máme milovat tak, jako miluje On. Že bychom měli milovat tak, jako miluje On. Tak bojujeme s naším duchovním protivníkem, s mocí, která útočí na naše životy která nám mnohokrát ubližuje, bojujeme proti duchovním protivenstvím. Boží slovo to definuje proti silám temnoty, démonickým silám. Bojujeme se satanem, knižetem temnoty. A poštol Pavel říká, ne proti krvi a tělu, ne proti lidem, ne s těmi, kteří jsou proti nám, ani s těmi, kteří jsou k nám nepřátelští. Bible nám říká, že máme milovat své nepřátelé. Máme milovat dokonce naše nepřátelé. To je velká výzva, kterou nám Bůh dává. My bojujeme se silami temnoty, se silami zla a pohybujeme se v duchu lásky mezi sebou. Láska, biblické slovo, které v řečtině popisuje slovo agape. Agape. To je ta láska, o které mluví nový zákon. To je ta láska, o které se mluví v korinským 13. kapitole. Hymna o lásce agape. Víte, že to slovo agape, řecké slovo agape, to slovo popisuje postoj poskytování dobra druhým, i když si to nezaslouží. To je láska agape, protože nikdo z nás si nezasloužil spásu, nikdo z nás si nezasloužil nebe, věčný život, ale Bůh si nás zamiloval láskou agape, bez ohledu na to, zda si to zasloužíme nebo ne. Zamiloval si nás. Agape, to není emocionální stav. Nemá nic společného s pocity. Je to napodobování božích postojů. Napodobování Ježíšových postojů. Bůh je láska. Nedej Bože, že bychom spolu bojovali. My se máme mít rádi milovat se, jak vyučoval Jan o lásce. Říkal toto, jestli někdo nemiluje svého bratra a sestru nebo jiného člověka a říká, že miluje Boha, je lhář. To je silné. To je silné. Dále pokračuje Jan ve svém prvním dopise. Jak můžete milovat Boha, kterého nevidíte, když nemilujete svého bratra, kterého vidíte? Jak je to možné? Opravdu to chtějme vědět o tom, jak je to důležité, taková myšlenka mě napadla, abych viděl Boha v jiných lidech, abych viděl Boha v mé ženě, abych viděl Boha v halince, abych viděl Boha v mém bratrovi nebo sestře, protože jsme ho všichni přijali. Opravdu, chtějme vidět Boha v druhém člověku a pak budeme mít tu schopnost milovat bratra, milovat sestru, milovat boží děti chodit v lásce. Ale máme jiná bojiště. Máme jiná bojiště. Máme jiné nepřátelé. Mám jiného nepřítele než je moje žena. Mám jiného nepřítele než moje sestra v církvi. Mám jiné nepřátelé. To není má žena, můj manžel, moje děti. Není to je náš soused, který je někdy strašně. A zde nepouží slovo, protože jsme online, který jsem použil na první bohoslužbě. Je strašně protivný. To je slovo, které použijí. Strašně protivný. Nejde to s ním vydržet. Ne ti, kteří protestují v ulicích. Ne muži oblečení v ženských šatech. Ne ženy převlečené za muže. Měnící pohlaví. Tak vypadá tento svět. Víte co? Moje Bible říká, že Bůh miluje tento svět, aby vytrhl všechny lidi z toho, v čem jsou. Vytrhl z toho, v čem jsou. Tak vypadá svět tak ho Bůh nestvořil. Protože Bůh stvořil to, co je dobré. Proč? Protože Bůh je dobrý. Všechno, co Bůh stvořil, je dobré. Je dokonalé, je úžasné. Všechno, co vytvořil ďábel, co, co vytvoří zlo, co vytvoří moci temnoty, všechno to je špatné. Je špatné. Je nesprávné. Je tam chyba. Proto je tady... Naše bojiště, chlupaty, jak mu někteří říkají, kníže temnoty dělá svou práci. Jeho máme zasáhnout. S ním bojujeme náš boj. Náš boj je duchovní. Nebojujeme lidskou pěstí, nebojujeme lidskou silou, ale náš boj je nakolenou v modlitbě vytrvali v duchovním boji moci Ducha Svatého, pomocí jména Ježíš v autoritě svého Pána. Amen. Toto je náš boj, který nás vede k vítězství. Proto rádi zpíváme píseň K vítězství vede mě můj Bůh. K takovému druhu vítězství. Vraťme se k našemu verši, který nás provázel poslední dva týdny. Vraťme se ještě jednou. Nezdílím čtvrtou myšlenku, související s tímto veršem. Takové duchovní zjevení, související s tímto krátkým textem. Přečtěme si to znovu. První Mojžíšova 49, 19. verš. Na gáda se vrhne horda. On však hordě té do týla vpadne. Zajímavý verš, který mě motivoval až ke třem kázáním. Ten jeden krátký verš, to jedno krátké slovo. Odkud to pochází? Krátká připomínka. Jakob, patriarcha, v pokročilém věku, ve svém stáří, zvolává své syny, dvanáct synů Jakoba, popsaných v téže knize Mojžíšově. Stojí před ním a říká, že jim požehná. Bude mluvit ke každému z nich. Odhalím vám boží vůli a budu prorokovat do vašeho života. Začíná prorokovat od jednoho k druhému. Zastavil se u jednoho syna, který se jmenoval Gád. Od tohoto syna pochází celé pokolení gádovců. Tak se jmenovali izraelské pokolení gádovci. Od něj pochází... Jakob o něm prorokuje a říká mu, Gáde, možná to tak v polštině nezní, protože to není o nějakém plazovi. Jeden z Jakobových synů Gád v hebrajštině znamená aktivní, temperamentní štědrý. A dává mu prorocké slovo. Mluví se svým synem. Říká Gádovi, synu, budeš terčem útoku. To je těžké, nepříjemné. Budeš terčem útoku. bude nebezpečí, ale druhá část je naším posláním, ale zvítězíš. Ty je porazíš. Ty je napadneš ze zadu. Synu můj, říká Jakob, Gádovi. Říká Jakub svému synovi, budou na tebe útočit, ale vyhraješ. Nebude to jednoduché, ale ty je porazíš. Obdržel zaslíbení. No dobře, někdo řekne, pastore. Ale co to má společného se mnou? Co to má společného s námi? Co to má společného s námi? Co, co si tam Jakub prorokoval jednomu ze svých synů? Má. Má toho hodně. Protože máme novozákonní proroctví. Protože máme novozákonní proroctví. Víte, kdo nám prorokuje? Víte, kdo s námi mluví? Sám pan Ježíš, ten spasitel, ten, který přišel a dal nám právo stát se božími dětmi. Víte, co prorokuje pan Ježíš? Když říká, že je dobrý pastýř, že pase své stádo, že ho vede, že jdou za ním a poslouchají jeho hlas. To jsou jeho děti. A zde Ježíš v určitém okamžiku v Janově Evangelium 10.10 10 říká, zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Ale já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Funguje to dohromady? Zda to proroctví, které Ježíš říká, ze srovnat s tím, co říkal Jakob svému synovi. Zde je dňábel, satan, zloděj, přijde zautočit, aby ničil, aby tě zasáhl, aby tě napadl, ale já jsem přišel, abych ti dal vítězství. Dávám ti život, pozvedám tě, já jsem dobrý pastýř, který dává svůj život za své stádo, za své ovce. V Janovi 16.13 znovu Pán Ježíš prorokuje a říká toto. Řekl jsem vám to, abyste měli ve mně pokoj. Ve světě budete mít soužení, ale věřte, já jsem zvítězil nad světem. Věřte, já jsem zvítězil nad světem. Ještě jedna myšlenka. Apoštol Petr, neříkám, že prorokuje, ale informuje nás, napsal dva krátké dopisy a v prvním dopise na konci toho dopisu píše toto. Církvi věřícím lidem. Buďte střízliví. Zůstaňte z hůru. Víte proč? Protože dňábel obchází jako lev a hledá, koho by zničil. Na koho by zautočil? Koho by sežral? Jak říká jeden překlad. Petr dále říká, zepřete se mu zakotvení ve víře a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí tímž utrpením jako vy. Váš protivník dňábel obchází jako lev a hledá, koho by pohltil. Hledá kořist. Pokouší se na nás zautočit. Zepřete se mu zakotvení ve víře. Proto mluvíme o vítězství. Proto čas vítězů. Protože ti, kteří uvěřili Ježíši Kristu, jsou odsouzeni k vítězství. Jsou odsouzeni k vítězství. Ježíš říká, že je to destruktivní síla, ale dává život. Petr říká, chodí a žve a chce sežrat, ale vírou zvítězíš. Zautočíš zadu. Zaujmeš správný postoj. Víte, Bůh není tvůrcem zlá, bolesti a utrpení. To není stvořeno dobrým Bohem. Protože Bůh je dobrý. Dobro neprodukuje špatné. Zopakuji ještě jednou. Z dobrého zdroje nemůže vytékat jedovatá voda. Špatná voda. Dobro vítězí nad zlem. Bibli o tom čteme a poštol Pavel řekl, přemáhejte zlo dobrem. Přemáhejte zlo dobrem. Světlo nevytváří temnotu. Světlo rozptiluje temnotu. Láska nemůže nenávidět. Láska zakrývá nenávist. Rozptiluje nenávist. Začátkem týdne, týdne jsem napsal na svém profilu, byl to den vzpomínka, vzpomínka Martina na Martina Lutera Kinga, Kinga juniora, skvělého řečníka, prezidenta Spojených států, který se pokusil změnit zemi, který se pokusil, možná to nebyl prezident, ale mohl být, ale neúspěl, protože se mu postavili. Ale takový prezident jako Martin Luther King, to by byl někdo. To by byl muž. Víte, on řekl toto. Temnota neodstraní temnotu. Jen světlo to dokáže udělat. Také řekl, že nenávist neodstraní nenávist. Jen láska to může udělat. Myslím, že to dobře víme. Že když se snažíme bojovat lidsky, pokud na agresi odpovídáme agresii, zintenzivňujeme agresi. Nemám pravdu. Proto Bible učí křesťany, ty, kteří důvěřují Ježíši, že mají být vítězové a mají bojovat proti zlu láskou, dobrém. To je nástrojem našeho boje. Ježíš přišel na svět a zvítězil. Čelil stejným bojům jako my snášel stejné útoky jako my. Vzal na sebe podobu člověka, stal se člověkem. Snášel odmítnutí, nenávist, odsuzování. Tak jako my. Stejně jako ti, kteří ho chtějí následovat. Ježíš zvítězil, není to jen píseň. Čilá, radostná. On opravdu zvítězil a my díky němu vítězíme. Jsme odsouzeni k vítězství pokud půjdeme za ním a poslechneme ho. Ve zjevení 3.21. čteme, zde máme takovou reklamu. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn. Jasně je to napsáno. Kdo bude sedět společně s Ježíšem na trůnu věčné slávy, Když jsem zvítězil, Seděl jsem na trůnu s otcem. Jinak řečeno, pan Ježíš řekl, když mluvil o konci času, když popisoval, co se stane na konci času, před jeho druhým příchodem, pan Ježíš řekl v Evangeliu Matouše 24.13, kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Není to tak, že nejsem si tak jistý musíme vidět náš konec. Musíme vidět, to, musíme vidět to, co bude za 20 let, co bude, až se nám bude žít ještě hůře. Kdo vytrvá až do konce. Kdo vytrvá až do konce. To, co máme tady a teď, je fajn. Je super žít tady a teď a chápat dobu, ve které žijí a okolnosti, ve kterých se pohybují. Ale je důležité, abych byl tak pozitivně spojen s Kristem, abych vytrval až do konce. Za chvíli o tom řeknu více, tak jako on vytrval až do konce a zvítězil. A nechal nám příklad. Jaké máme svědectví o svatém apoštolu Pavlovi? Druhá Timoteovi 4.7. Tady máme reklamu. Dobrý boj jsem bojoval. Pavel říká, dobrý boj jsem bojoval, Běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven Vavřin spravedlnosti. Dokonce. Napsal to těsně před smrtí. Psal dopis svému učeníku jako jeho mentor, mladému Timoteovi. Jako bych chtěl říct Timoteji, bojoval jsem dobrý boj. Řeknu to takto, když čtu dopisy a poštola Pavla, nebyl to lehký boj, byl to život plný výzev. Mnohokrát mu hrozilo zabití, utopení. Mnohokrát byl pronásledován, mnohokrát byl uvězněn, mnohokrát. Šel temným údolím, mnohokrát bojoval a píše, bojoval jsem, dobrý boj, běh jsem dokončil, víru zachoval, teď mě čeká Vavřin vítěze. Já jsem dopsal slovo, zvítězil jsem. Zvítězil jsem. Máme vzor vítěze. Je to Ježíš. Nejenže nám zanechal příklad. Víte, radoval jsem se, když jsem o přemýšlel týden. o tomto kázání tento týden. Přišla taková myšlenka. Pan Ježíš neřekl jen, následujte mě. Buďte mými následovníky. Dal jsem vám nový život. Následujte mě teď. Víte, je to těžké, být jako Ježíš. Ale Pán Ježíš řekl, nechal jsem vám příklad, abyste mě následovali. A když mě budete následovat, budu s vámi. Jsem s vámi. Budu vás následovat, budu vám pomáhat, budu vás podporovat. Pokusím se pochopit, čemu čelíte abych se s vámi setkal a pomohl vám v tom boji, abyste mohli také vyhrát ten běh, doběhnout vytrvale do cíle, působit ve víře a také říct, zvítězil jsem, obdržím věnec vítěze. Tuto cestu svého života jsem překonal, jak bych měl. Šel jsem za ním a on mi pomohl doběhnout do cíle. Rád bych dnes... Použil dvě krátké pasáže s židům jako sepnutí tohoto tématu a zhrnutí celého týdenního rozjímání. Dovolte mi dvě myšlenky a podělím se s vámi o to, co jsem dostal od Boha. Řeknu toto, dělám to s pokorným srdcem, Takým před, Bohem, srcem, před Bohem, protože se dotkneme, dotkneme vrátu, některých témat, která vyžadují objasnění. Chtěl bych, abyste pochopili mé úmysly, že to, co chci říct, si, vyplývá z mých myšlenek, úvah, protože si na to musíme odpovědět. Zaprvé přečtu list Židům čtvrtou kapitolu, 15. až 16. verš. Čteme zde taková slova. Kristus, náš velekněz, nám dobře rozumí. To už mi stačí. Když se modlím, mám vztah s Ježíšem, protože o něj jde, je mým knězem. Ježíš je hlavou církve. Ježíš je můj, Ježíš je můj přítel, je pastyře mé duše. Kristus, můj kněz, mi dobře rozumí. Když procházím údolími, když bojuji, když mám v životě výzvy, Ježíš nám rozumí. Když se cítíme bezmocní, On nám rozumí. Když procházíme výzvami, On ví, co se děje. Dále čteme, vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my. Ježíš zakusil to samé, co zažíváme ty i já s jednou výjimkou. Nikdy, Nikdy nezhřešil. Byl bez hříchu. Bo v duchovém... Protože v duchovní dimenzi byl Bohem. Fyzicky, tělesně byl člověk. Bůh člověk na zemi, Kristus, Spasitel, prošel obtížemi, kterými procházeme my, kromě hříchů, nikdy nezřešil. Tady je pobídka. Proto s otevřeným srdcem běžme k trůnu toho, který uděluje lidem milost a zakusíme tam Boží lásku a najdeme pomoc v našich potížích. Tak, i amen. tak a amen tečka. Najdeme pomoc v našich potížích. Je místo, kde musím jít. Je místo, kde můžu nasytit můj život těmi schopnostmi, abych překonal všechny obtíže v mém životě. Abych překonal jakékoliv výzvy, abych odolal útokům, abychom vítězili v tomto životě, který zde na zemi máme a bojujeme boj, o kterém mluvíme. Za druhé, musíme vždy pamatovat na to, že naše srdce musí být před ním otevřené. S otevřeným srdcem. Připraveni na to, co pro nás připravil. Přidám otevřené srdce plné víry. Běžme k jeho trůnu s každým problémem. Nemusíme běhat doleva a doprava, tu a tam, mluvit o tom, co se děje. Nejprve samozřejmě potřebujeme podporu, konverzaci. Radu, potřebujeme to. Ale prosím, církví, Pojďme nejprve k trůnu jeho milosti, protože to je to nejlepší místo pro kandidáta na vítěze. Tam sbíráme silu bojovat a z vytrvalostí překonáváme překážky u trůnu Boží milosti. Tam také můžeme přijímat duchovní poučení, jak bojovat ten boj, abychom vyhráli. Tam nás vždy pouzbudí podpora. Pomoc. Lidsky, když ruce klesají, když se nám nedaří, když ztrácíme sílu, je místo, kde bychom měli být. U trůnu Jeho milosti. On je věrný. Jakže tom Jak miluji prorocké, prorocké sliby. Obědnice, to prorocké zaslíbení z knihy proroka Izajáše. Pravdy. Zaslíbení pravdy. Mnohokrát nám Bůh to zaslíbení, to zaslíbení připomíná. Mnohokrát nám ho připomíná a připomínat bude. Jak zní to prorocké slovo, které Izajáš pronáší. On byl prorok. Byl božím prorokem. Říká toto. Bůh věčný, stvořitel končin země. Není zemdlený, není znavený. Víte, že i naše neustalé slabosti, naše neustalá klopitnutí, ho neobtěžují. Stále nás chce pozvedat, stále nám chce pomáhat, protože nás miluje. Bůh je láska. On miluje svoje děti. Jsme jeho děti. On není zemdlený, není znavený. Jeho rozumnost vystihnout nelze. Dále čteme. On dává zemdlenému sílu, dostatek odvahy bezmocnému a posiluje ty, kteří již zeslábli. Odkazuje se na mladé líbdí, když bojujeme lidsky, když to zkoušíme sami i v našem mládí, dokonce i... I v letech plných síly, mládí a elánu, čteme tady, že mladíci jsou zemdlení a unavení. jinoší se, potácejí a klopítají. Ale ti, kdo skladají naději v hospodina, nabývají nové síly, znašejí se jako orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. Řekněte mi, věříme, že toto je Boží slovo, to je Boží zaslíbení. Bůh říká, že to dělá. Když běžíme k trůnu Jeho milosti, můžeme ve své únavě přijímat posílení, můžeme dostávat nový elán, můžeme jít vpřed, necítit únavu, protože jsme byli posíleni tím, v jehož rukou je veškerá moc a sláva. Naším pánem. To je krásné. Druhá myšlenka. To, co teď řeknu, je výzva pro nás všechny. Je to velmi důležité, protože je biblické, když mluvíme o následování Ježíše, když mluvíme o tom, abychom ho následovali ve všem. Rád bych se zaměřil na tyto verše, protože nás vyzývají a zamyslím vzývají, a se s vámi, zda jim dobře rozumíme, zda dobře víme, zda je Ježíš skutečně naším vzorem v každé oblasti našeho života. Přečtěme si z Židům pátou kapitolu od 7. až 9. verše. Čteme společně, prvně sedmý verš. Ježíš, za svého pozemského života, byl bych rád, kdybyste to zachytili. Ježíš, Kristus, Boží syn, přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých prozeb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí, a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. nevím... Nevím, jak moc je pro vás tento verš. Těžký kalibr, důležitý, má silné poselství. Osmi. Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jimž prošel. Boží syn tak dosáhl Ježiš dokonalosti dla a všem, kdo ho poslouchají, stal se původcem věčné slávy. Za prvé, Ježíš na zemi. A sobě, na poznamenal či, jsem si to, že doufám, či, že, že si stále měl. uvědomujeme, že jsme tady na zemi. Tak? Ano? Možná někteří letají v oblacích a už jsou v nebi a odlepili se od země. Jsem si vědom, že jsem na zemi. Ta země, ten svět, ve kterém žijí, ten systém, ve kterém se pohybujeme, to není příznivé prostředí pro život. Tady máme spoustu výzev, spoustu překvapení, plno překvapivých situací. Ježíš na zemi... Čtámy, čteme, žil tak, že neustále volal k otci s bolestným voláním a slzami a otec mu dal vítězství. Moje otázka je taková. Kolik času my při různých životních výzvách máme takové chvíle v týdnu nebo během dne, že voláme hlasitě a se slzami k Bohu Otci, aby nám dal vítězství, aby nám dal vytrvalost, abychom překonali své obtíže. Čteme, že ho Bůh slyšel, protože Otec naslouchá svým dětem. Byl to jeho syn. Ale nejen proto byl vyslyšen, že hlasitě a ze slzami k němu volal. Byl vyslyšen kvůli oddanosti. To je velmi důležitý prvek. Kvůli své oddanosti Bohu. Kvůli své oddanosti Bohu. To slovo oddanost je velmi silně zpěto se slovem poslušnost. Chci to vysvětlit. Odanost Bohu, oddanost je řecké slovo elu, eluabeja, eluabeja. Řecké slovo Eluabeja. Víte, co to slovo Eluabeja znamená? Prozíravost, opatrnost, odevzdání, zbožnost, pokora, zbožnost, více svatost. To znamená slovo Eloabeja. Eloabeja Bůh, Eloabeja Jahve, odanost Bohu. Je to prozíravost, pokora, božnost, svatost. Ježíš se stal vítězem prostřednictvím Eloabeja. Vydal se Bohu úplně. Obětoval Mu svůj čas. Víte, že Ježíš měl takové chvíle ve svém životě kde byl daleko od lidí, nikdo k němu neměl přístup. Zmizel, prostě zmizel. Nikdo mu nemohl zavolat nebo se s ním setkat. Vypínal svůj mobil a měl vztah jen s otcem. Tam Bible říká, že se slzami hlasitě volal ke svému otci v nebi, měl společenství s ním, podával se mu, ponížil se před ním, tam cvičil, Eluabeju, tedy podání se Bohu, podání se Jeho vůli, aby mohl splnit všechny úkoly, aby mohl vyhrát až do konce, aby mohl naplnit vůli Otce a stát se zdrojem spasení pro všechny. To je pro mě úžasné, co Ježíš udělal. Víte, On chce, abychom Ho napodobovali. Někdy si myslíme, že si zasloužíme všechno zadarmo. Že Bůh jako svatý Mikuláš k nám přichází s pytlem dárků a dá nám všechno. Vezmi si a měj se dobře. To by nebylo tolik směru v božím slově. Abychom se neustále modlili a vytrvali. V Bibli by nebylo tolik vodítek, že ho máme následovat, zapřít sami sebe, vzít kříž a následovat Ježíše. Nebylo by tolik vodítek, že máme jít s ním i cestou, která není snadná. Cestou utrpení. Být poslušní Bohu. A nyní přejdeme k druhému prvku. I když byl božím synem, naučil se poslušnosti, z utrpení jimž prošel. Utrpením získal titul poslušný bohu. Podělím se o to, jak tomu rozumím. To jsou mé myšlenky, dobře? Možná se milím, ale tak to dnes chápu. Co myslíte? Jaké, Jaké utrpení? Máme skoje Protože máme svá združení nemocí. No mám problém. Mám problém. Neviděl, něče, Protože jsem nikde svoje. neviděl ani nečetl, že by Ježíš byl nemocný. Nikde. Byl, byl unavený. Někdy byl unaven. Cítil bolest v důsledku emočního odmítnutí. Bolest ve své duši. Později cítil bolest, když byl zraněn, když ho přibíjeli na kříž. Mám pravdu, cítil bolest, ale nikde nečtu, že by byl Ježíš nemocný, že by měl ve své službě nějakou fázi nemocenské protože byl nemocný. Jak by mohl být nemocný, když je zdrojem uzdravení? On uzdravoval nemocné, mám pravdu. A tady máme odpověď, že Bůh je zdrojem našeho uzdravení. Už ve starém zákoně byl Bohem Ráfa, který uzdravuje. Ten, kdo má zdroj uzdravení. Později přišel Ježíš, který uzdravuje naše nemoci a my máme právo volat k pánovi a zažívat uzdravení. Někdy nemoc, utrpení kvůli jiné nemoci, mluví k nám, mění mnoho pohledu, ale toto není ten nástroj, který by ukazoval na to, že se Ježíš naučil poslušnosti skrze nemoc. Já to opravdu nevidím. Možná jiná myšlenka. Přes nedostatek živobytí. Kvůli materiálním nedostatkům, nemyslím si to. Protože čtu, že jim nic nechybělo. Že byli obklopeni podporou, že učedníkům nic nechybělo. Že Ježíš, když šel se svými učedníky měli vše, co denně potřebovali. Nebyli to nějací boháči, kteří řídili Mercedesy. Prostě měli uspokojeny všechny své potřeby. On věděl, že otec se stará o všechny jeho potřeby. Svého syna. Tak já to rozumím tak tomu rozumím, On že se naučil poslušnosti skrze to, čím si prošel. Odmítnutím od těch, ke kterým přišel. Přišel jako mesiář. Použijeme naši představivost, spasitel, jako světlo, pro temný svět. Mluvili jsme o tom o Vánocích. Přišel ke svým, k vyvolenému lidu, k Izraeli jako mesiáš. Janovo evangelium říká, že oni ho nepřijali. Věřím, že trpěl bolestí z odmítnutí. Za druhé, když ho tehdejší duchovenstvo považovalo za kacíře. A podvodníka. Víte, že bylo takové období ve středověku, že lidé, kteří začínali číst Bibli, byli upáleni na hranici začtení Bible a kázání pravdy. Bylo mnoho hrdinů víry, kteří položili své životy, byli upáleni na hranici za to, že chtěli pravdu. Duchovenstvo té doby středověku, takové lidi odsoudili k upalení zaživa. Zažíval kritiku, ignorování, nebyl uznán. To bylo utrpení. Naučil, Naučil se, se poslouchat to, skrze to, co vytrpěl. Když jeho učeníci pochybovali, kdy měli věřit, když viděli už tolik zázraků, které udělal, když křísil mrtvé, pak jim přiděluje úkoly a oni propadají panice a říkají, o malověrní, jak dlouho vás ještě musím trpět. Prožíval utrpení. Že se neučí, že se neřídí pokyny, které jim dává. Když volali ti, ke kterým přišel, dělal zázraky u prostředních, krmil hladové, rozmnožoval chleba, uzdravoval nemocné, křísil mrtvé, představte si to všechno. Pan Ježíš, čteme o tom v Evangelích, dělal zázraky, krmil hladové, rozmnožil chleba, Malé množství, tisíců, tisíců, přes deset tisíc lidí, zůdám, zázraky, zvědělně, velké věci, vzkříšení. Na konců, a nakonec volali, a chceme válidu banditu válidu Barabáše a, a Ježíše ukřižuj a zabij. My Myslíte, že netrpěl? To bylo utrpení, kterým procházel. Mluví nám. Bible nám říká, že navzdory tomu byl poslušný otci. Přes všechny tyto zkušenosti se naučil poslušnosti, vytrval až do konce a stál se velkým vítězem. Co nám chci říct si? Že tady máme příklad. Možná jsme odmítnutí. Smějí se nám. Odsouzení. Nenávidění. Trpíme, protože nejbližší. Naši nejbližší, jako jeho rodina v Nazaretu, nás odmítají, znevažují. Někdy se cítíme opuštění. Jak v jednu chvíli mluví se svými nejbližšími následovníky, mluví se svými učedníky, když se začnou od něj lidé odvracet. Říká svým učedníkům, chcete i vy odejít? To je utrpení. Přirovnám to k našemu životu. Dáš všechno, Dáš všechno svým dětem. A chovají se k tobě špatně. Ignoruj tě. Trpíš. Trpíš. Trpíš. Ale jsi. Tento týden jsem mluvil s otcem, který za mnou přijel. Z Vroclavy. A mluvil o svém synovi. Mluvil o svém dítěti. Že, že se zapletl s drogami, že je závislý, že je, že je svazaný. Celý život jsem Dal, do něj vložil. Všechno, Dal jsem mu všechno, co jsem mohl. A dnes. Víš, co slyším? Od 27 letého chlapce? Nejhorší vulgární slova, vulgárnosti, kterými mě napadá. Utrpení. Pokud si tím někdo neprošel, neví, o čem mluvím. Trpí odmítnutím ze strany svých dětí, ale učí se poslušnosti otci. Ptá se mě, pastore, co mám dělat, co bys udělal ty? Říká, někdo mi kdysi řekl určité slovo, zajímalo by mě, jestli to potvrdíš. A já říkám, že je to těžké. To je těžké. Miluj ho. Miluj ho. Miluj ho. Miluj ho. Miluj ho. Je to těžké. Je to těžké. Ale Ježíš miloval. Miloval. Bylo to pro něj snadné? Ne. Ale učil se poslušnosti. Bohu, který je láska. Bůh je láska. Je snadné milovat všechny ty lidi a žehnadým, kteří dělají různé přehlídky rovnosti. Žijí tak, jak žijí. Ženy s ženami, muži s muži. Ale není mou úlohou je odsuzovat. Mým úkolem je modlit se za ně. Mou úlohou je přimlouvat se za ně, aby Bůh uzdravil jejich život, aby vyšel vstříc tomu, co se děje v jejich srdcích. Poslušnost skrze utrpení. Nikdy dáváš a nic za to nedostaneš. Obětuješ se a nikdo ti nepoděkuje. Je tak jednoduché říci. Mám už toho dost. Ani mi nepoděkovali. Udělal jsem toho tolik a ani mi neřekli, super, že jsi to udělal. Víte, jsem proto být vděčný. Je to hezké, skvělé, je to kulturní, vyžaduje to náš postoj, abychom děkovali. Ale když to nemám, možná trpím, ale jdu dál, miluji, odpouštím. Možná ti někdo nadává nebo mě. Ty máš dobré úmysly a jiní tebou pohrdají. To je utrpení. To je utrpení. Musím se naučit mimo to, poslouchat Boha jako Ježíš, abych byl vítězem. Abych byl vítězem. Ve filipským, to je poslední myšlenka z toho bodu, než se budeme modlit, a poštol Pavel nám připomíná to, co zažil Ježíš. A v druhé kapitole, 5. verši, říká toto. Nech je mezi vámi takové smyšlení, jako v Kristu Ježíši. Tak začíná ten fragment. Dále je psáno, způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. 7. verš. Nýbrž sám sebe zmařil vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. To je to, co jsme si řekli, že má moc soucítit s našimi slabostmi, protože převzal roli, byl jako ostatní lidé, procházel tím, čím procházíme i my. Dále, a v podobě člověka se ponížil v poslušnosti, podstoupil i smrt. A to, a to smrt na čiži. kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nad vše a dal můj jméno nad každé jméno. Měno. Víte, že poslušnost, Víte, že poslušnost vůči, vůči, vůči Bohu nás vždy vyvýší. Vždy nás vyvíší. Bůh vyvyšuje poslušné a pokorné lidi. Pícha předchází pád, pokora naopak otevírá nebe nad naším životem. Když se pohybujeme s pokorným srdcem, v duchu lásky, snášíme utrpení i těžkosti, učíme se poslouchat Boha a to nám dává schopnost vítězit. A Bůh ve své moci chodí s námi, stále nás posiluje, dobíjí naše duchovní baterie, dobíjí náš duchovní akumulátor. Víte, že poslušnost podle definice ze slovníku polského jazyka zní takto. V lidském chování se člověk poddá výrazným vlivům, příkazům od někoho nadaného mocí a autoritou. To říká slovník polského jazyka. To je poslušnost. Můžeme to přenést do našeho vztahu s Bohem. Ve svém lidském chování budu podléhat jasným vlivům, příkazům od někoho, obdařeného vládou a autoritou. Bible říká, že Bůh má veškerou autoritu a moc a Ježíš je pan pánu a král králu. Duch svatý k nám dnes promlouvá. Učme se poslušnosti skrze to, čím procházíme. Nenechme se porazit, buďme vítězové, buďme poddání a podrobme se vlivu pokynům toho, kdo má moc a veškerou autoritu. To je někdo úžasný. Někdo úžasný. Mimochodem, stojí za to zmínit, význam slova uctívání v rámci poslušnosti. Protože víte, opravdu slovo uctívání, uctívat, velebit, biblické slovo uctívání, se netýká jen zpěvu v kostele nebo emocionálního vytržení během bohoslužeb. Je to důležité, ale je tu něco důležitějšího. Náš postoj musí být, gotovala, musí být sem připraven, přinést Bohu nejvyšší oběť i během dne mého dne utrpení v poslušnosti dne, dne, Bohu. To je uctívání. To je, to je uctívání. Uctívání úzce souvisí s zaplacením ceny. Abychom vyjádřili své odevzdání Bohu v nejtěžších chvílích našeho života a přinesli mu chválu. Bůh promluvil prorocky skrze Samuele. Samuel prorokoval. Čteme o tom v první Samuelově. Poslušnost je lepší než oběť. Neposlušnost. Je hřích stejně jako čarování, modlářství, uctívání obrazů. Srovnal to na jednu úroveň, jak důležitá je poslušnost, jak hluboce tomu Ježíš rozuměl jako člověk, měl cíl naučit se poslouchat svého otce, oddaností. A dokonce i v utrpění. Řekl, otče, ne moje vůle, ale tvá, ať se stane. Tvá, ať se stane. Věřím, že i my, stejně jako Kristus, jsme k takovému životu povolání. Pokud chceme být vítězi, pokud chceme vyhrát, Napodobujme Ježíše. To, co mám zaslíbeno, zní takto. Pán Ježíš řekl, jsem s vámi až do, až do úplného konce. Neopustím tě. Já tě neopustím. Pomohu ti překonat nejtěžší chvíle a okamžiky ve tvém životě. Kdybych se měl podívat do minulosti, na mých 40 let života s Ježíšem, Sám tomu nemohu uvěřit, že jsem tolik let věřící. 40 let. Kolik tam bylo okamžiků, když má poslušnost byla mnohokrát zkoušena? Kolik bylo obtížných situací, které jsem lidsky nemohl přijmout? Ale vždy přicházel na pomoc Duch Svatý a říkal, nasleduj Pána, nevzdávej se. Nauč se odevzdat všemohoucímu, On tě povede. On ví, co dělá. Bůh má vše pod svou kontrolou. Komu jsi uvěřil? Někomu, kdo má veškerou moc na nebi i na zemi. Postavme se, milování. Postavme se jako vítězové. Postavme se jako ti, kteří věří, že to s ním zvládneme, že v něm můžeme, že vzor, který nám ukázal, cesta, kterou nám ukázal, je to cesta nejdůležitější. Cesta, kde máme podporu z nebe a můžeme jít za naším Bohem v našem každodenním životě. Věřit tomu, že on nás neopustí, nesklame, nezanechá. Chci se s námi všemi modlit za sebe a za nás všechny. Pane, pomoz mi být vítězem. Tak, jak jsme zvažovali tyto tři týdny, pomoz mi, pane, zvítězit za všech okolností, kterým budu čelit. Pomoz mi, pane. Chci následovat Ježíše. Chci být jako On. Chci Ho následovat. Volejme k Bohu církvi. Pozvedněme náš hlas. Pokud to chceš, zvedni svou ruku. Já zvedám svoji. Chci být vítězem ve svém životě. Chci se skrze zkušenosti a zkoušky naučit poslušnosti svému Bohu. I tím, Čím budu trpět v mém životě? Se chci naučit být jemu poddán, poslouchat ho. Pane, děkujeme ti, že jako církev máme v tobě tak úžasnou oporu, že můžeme na tebe úplně spoléhat, můžeme se pevně držet toho, co je napsáno v té inspirované knize, nazvané Písmo svaté Bible. Děkujeme, že je to slovo od tebe pro nás. Děkujeme ti, že nám ukazuje Ježíšu vzor, ukazuje na něj ve všech směrech. Dnes ti děkujeme, že můžeme přicházet k trůnu milosti. Pane, věřím, že jsme před trůnem jeho milostí. Teď jsme před Jeho trůnem milosti. Pane, děkujeme Ti, že můžeme přijít a obdržíme pomoc, jakou potřebujeme. Děkujeme Ti, pane, že se teď můžeme jeden za druhého modlit. Modlím se za každou osobu, která je zde v místnosti. Pane, všichni jsme vítězové. Pane, chceme ukončit jako apoštol Pavel. Dobrý boj jsem bojoval. Běh dokončil, víru zachoval. Chceme milovat jako Ježíš. Chceme jít životem s důvěrou, že nám Bůh pomůže projít nejtemnějšími údolími. Pane, žehnám Tvé církvi, žehnám naše životy, žehnám manželství rodinám. Děkuji ti, že můžeme vítězit, že, pane, Ty jsi prošel takovým odmítnutím přes takové trauma které bylo na tebe vyvíjeno, tlak, odmítání, kritika, útoky. Ale ty jsi poslouchal svého otce, aby jsi doběhl do konce a zvítězil. Pane, my to také chceme. Ve jménu Ježíše. Modlím se za to. Požehnej všem. Děkuji ti, pane, za to, že jsi dobrý, úžasný Bůh. Modlím se za každého, kdo nás sleduje online. Modlím se, pane, abys vytvořil ze všech, kteří se dívají, vítěze v Kristu, v každé oblasti jejich bojů v jejich životě. Buď pochválen, pane, za dnešní nedělní ráno, za naše setkání, za tvou přítomnost, za to, že jsi. Žehnáme vám všem, všechny, kteří nás sledují online, Uvidíme se za týden. Kež je Bůh s vámi tento týden. Ať zažijete oceán lásky, zázraky každý den a mnoho požehnání a také vítězství. V Ježíši Kristu. Amen.